كفته الحاتي من احلى الكفتات اللي ممكن تعمليها في رمضان وعلى سفرتك وبنفس الطراوه والجمال دوت هتشوفيه كله في الفيديو لايك وشير للفيديو لو عجبك الفيديو ما تنسينش بقى في اشتراك في القناه عشان يوصلك كل الجين من فيديوهاتي هجيب الاول نص كيلو لحمه مفرومه وهجيب ده ربع رغيف عيش او نص رغيف عيش كده محترم وهجيب بصلتين كده كبار مفرمهم فرمه حلوه ومصفيهم واخدة المية بتاعتها دي عشان اشتغل بيها الوصفه لأن هتزف شويه حاجات كده تخليها جميله وطبعا ملح وفلفل اسود وبابريكا ومعلقه بيكنج بودر ومعلقتين زيت كبور هجيب اول حاجه اللبن اللي هحطه بقى على العيش عشان خاطر اسيب العيش ده يطرى فيه كويس جدا لمده 10 دقائق هتلاقي العيش ده طرى معاكي وبقى جميل هحطه بقى على جنب وهشتغل في ايه في الميه بتاعه البصل هحط عليها معلقتين الزيت ومعلقه صلصه كده بتاعه البيوريه واحط رشه فلفل اسود ورشه ملح وهقلبها كويس جدا واسيبها على جنب عشان خاطر هشتغل بيها وصفه الكفته المشويه بتاعتي بس خلاص خلصت كده من كل دوت هجيب بقى الوصفه الاساسيه بتاعتي اللحمه المفرومه هحط اللحمه المفرومه عليها البصل المبشور عليها البهارات اللي انا وريتها لكم واحط في صندوق الوصف هصفي بقى العيش بعد ما طرى معايا ودبل معايا كويس جدا هصفيه كويس جدا من اللبن واحطه على اللحم المفرومه لو عندك عجان آه ف... انا اسفه هتحطي فيها المكونات دي تنعم معاكي كويس جدا ما عندي كيش بايديكي كده لمده بس خمس دقائق اه هتطلع معاكي بالنتيجه دي تحسي كده اللي هي فيها ايه زي فتل كده دي كده تاخديها نتيجه الكفته هجيب بقى صاج وعليه الشبكه بتاعت الفرن وهحطها كده عليه وهجيب بقى ايه سياخ بتاعت شيش طاووق فانا ما عنديش غير الرفيعين فحطيت تلاتة مع بعضهم. وشكلت عليها الكفته زي ما إنتي كده وبحاول ايه اظبطها زي بتاعت الحاتي بالظبط وهحطها على وكمان هجيب بقى واحده كمان وهوريكي كمان تشتغلي بيها ازاي هجيب الثانيه جبت ميه البصل وحطيتها كده في ايديا وحطيت بقى زي ما انتم شايفين آه خدت حته الكفته وهحاول بقى اظبطها على السيخ الثاني وهكمل بقى بقيه الوصفه واوريها لكم بعد المكون دوت بصوا بقى ميه البصل دي مش هترميها هتشتغلي فيها في الوصفه كلها قبل ما تدخل الفرن هكون مشغله الفرن وهدهن بقى الكفته بتاعتي زي ما انت شايفه كده هدهنها كلها كده زي ما انت شايفه وهدخلها الفرن اول ت... وهي في قلب الفرن كل ما احس ان اللي هي اتشربت من الميه بتاعه البصل دي فوقيها كده هروح حاطه ثاني وهطلعها من الفرن بقى وهيكون معايا كده ايه الشايبه إيه كده حبه صغيرين برده من ميه البصل عشان تديني اللمعه وتديني الطروه برده الحلوه بعد ما الكفته تخلص من الفرن ودي كانت الكفته بتاعتي ايه رايكم فيها يا رب تكون عجبتكم ونال رضاكم واقول لكم باي باي مع السلامه